ولد مهندس كارمشاند غاندي، المعروف باسم المهاتما غاندي، في بوربندر بالهند في 2 أكتوبر 1869. كان محاميا وناشطا وزعيما سياسيا لعب دورا رئيسيا في نضال الهند من أجل الاستقلال عن الحُكْم البريطاني. تلقى غاندي تعليمه في لندن حيث درس القانون بعد عودته الى الهند عمل كمحامي وانخرط في النشاط السياسي وترقى في النهايه ليصبح قائدا في المؤتمر الوطني الهندي استند نهج غاندي في النشاط السياسي الى المقاومه اللاعنفيه التي سماها ساتياغراها كان يعتقد ان اللاعنف قوه قويه يمكن استخدامها لاحداث تغيير اجتماعي وسياسي استخدم هذا النهج في عدد من الحملات الناجحة، بما في ذلك مسيرة الملح عام 1930، حيث سار هو وأتباعه لمسافة 240 ميلاً للاحتجاج على احتكار بريطانيا لإنتاج الملح في الهند. عمل غاندي أيضاً على تحسين حياة الفقراء والمهمشين في الهند. دعا إلى إلغاء النظام الطبقي وعمل على تحسين حقوق النساء والداليتي أو المنبوذين الذين كانوا يعتبرون في أسفل التسلسل الهرمي الاجتماعي كان لغاندا بعد الأفكار المختلفة حول الحياة والمجتمع فأصبحت النباتية في الهند واحدة من المبادئ الأساسية للمعتقدات الهندوسية، وكانت عائلة غاندي نباتية أيضاً مثل الغالبية الكبيرة للهندوس التي في ولاية جوجاراتي مسقط رأسه. وعند ذهابه لتلقي تعليمه في لندن أقسم لوالدته بوتيلي باي، وعمه بغارجي سوامي أنه سيمتنع عن تناول اللحم وشرب الكحول وفعل الفاحشة. الصوم قرر غاندي في عام 1932 البدء بصيام حتى الموت احتجاجاً على مشروع قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد المنبوذين الهنود، مما دفع بالزعماء السياسيين والدينيين إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقية بونا التي قضت بزيادة عدد النواب المنبوذين وإلغاء نظام التمييز الانتخابي النساء شجع غاندي بشدة تحرير النساء وحرضهن على المحاربة من أجل التطوير الذاتي الخاص بهن كما أنه عارض ارتداء الحجاب وزواج الأطفال والمهر والستية وهو تضحية الزوجة بنفسها عندما يتوفى زوجها وفقاً لنيل نورفل يقول غاندي إن الزوجة ليست عبدة للزوج بل هي رفيقته ونصفه الأفضل وزميلته وصديقته ولكن في حياته الخاصة ووفقا لسوروتشي ثابار جوركت فإن علاقة غاندي مع زوجته كانت على طرفين نقيض مع بعض تلك القيم يقول بعض المؤرخين مثل أنجلا ولاكوت وكماري جاياوردنا وردنا إنه رغم تعبير غاندي أمام العامة بإيمانه في المساواة بين الجنسين إلا أن رؤيته كان يشوبها التمييز الجندري والتكاملية بينهما النساء، وفقاً لغاندي، يجب أن يتعلمن ليصبحن أفضل في الأعمال المنزلية وليعلمنا الأجيال اللاحقة. كانت آراؤه في حقوق النساء شبيهة بوجهات النظر البروتستانتية في العصر الفكتوري وأقل لبرالية من آراء القادة الهندوسيين الآخرين الذين دعموا الاستقلال المادي للمرأة والحقوق الجنسية المتساوية في كل المجالات. طوال حياته سجن غاندي عدة مرات بسبب نشاطه، كما قام بإضراب عن الطعام احتجاجاً على السياسات البريطانية ولتشجيع اللعون في بين أتباعه. في عام 1947، نالت الهند استقلالها من الحكم البريطاني، ولكن ترافق ذلك مع تقسيم الهند إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة. عمل غاندي على منع العنف بين الهندوس والمسلمين خلال هذا الوقت، لكنه أغتيل على يد قومي هندوسي في 30 يناير 1948، بعد أشهر فقط من تحقيق الاستقلال. كان لإرث غاندي كقائد وناشط تأثير عميق على الهند والعالمي. يذكر لالتزامه باللاعنف ، ودفاعه عن العدالة الاجتماعية والمساواة وتفانيه الذي لا يتزعزع لمبادئ الحقيقة والسلام فوق.